Alert, piromanul care a incendiat optma sublinierei în capital a fost prins video. Piromanul care a incendiat optma sublinierei în capital a fost prins, la mai bine de o se de la incident. Potrivit antena 3, bărbatul de 45 de ani a fost recinut sublinierei se afla acum la audieri. Din primele informații, acesta a fost prins în sectorul unu al capitalei. Poliția nu ce va oferi mai multe detalii privind identitatea bărbatului, dar subliviere cu privire la capturarea lui începând cu ora 10, în cadrul unei conferințe de presă Recent Policia Capitalei cerea sprijinul populaiei pentru identificarea ii prinderea berbatului sub liniere ii fecea publice imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Policia Capitalei solicit sprijin pentru identificarea berbatului din imagini. Principal suspect în comiterea infracțiunii de distrugere calificat prin incendiere, se vârstul iere la data de 31 martie-01 aprilie. Terasa sectorului 1, opt autoturisme fiind distruse. Cei care le recunosc sub priviere, îi pot oferi informații sunt rugați să anunțe la telefon 021-222. 58 secția 4 poliție, cea mai apropiată unitate de poliție sau se apeleze numărul unic de urgență 112, precizează Olivia într-un comunicat. Pompierii au descoperit ce piromanul a dat cele trei lovituri de după un plan atent studiat, a pus cărpe îmbibate cu benzin sub rocile ma S-a asigurat ce vehiculele iau foc, dar subliniere i-a lăsat sublinierei timp să dispar până izbucne subliniere te vârf, Incendiu a fost anunțat la 112 în jurul orei 2300, pe strada Gala Galaction, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacar, iar cel de-al patrulea era doar afectat de cel dura degajat. În scurt timp, a fost anunțat un incendiu similar în strada Petru sub liniere. A fost identificat un autoturism distrus în proporție semnificativ, iar cel de-al doilea era afectat în partea frontală. Cel de-al treilea incendiu s-a produs în Strada Nicola Ionescu, la două autoturisme care ardeau cu flacar, pe o suprafață de peste 80 din caroserie.